يا <سؤال> <سؤال> <سؤال> علي علي <سؤال> علي علي علي علي علي علي علي علي صوتك مو يصح <ألا> علي علي علي البار على العرش محفل نصب لك ومير على العين والجن الجن نصب لك بار على العرش اللي صبلك وامير على الوج اللي صبلك العداوه يا علي كلمه اللي صبلك, صبلك ملعون بشارع الله ونبيه ملعون بشارع الله ونبيه علي علي علي, علي علي، ليش ما نصيح علي عمي الله؟ علي علي علي، علي علي علي، علي علي بار على العرش محفل نصب لك، وأمير على الإنز والجن نصب لك، عداوة يا علي كلمة نصب لك، عداوة يا علي كلمة نصب لك ملعون بشارع الله ونبيه، ملعون بشارع الله علي علي صيح صيح علي علي،, آه علي تعال هنا تعال تعال بالقوزي، علي علي علي علي، علي يا علي، يلا شباب تعال تعال. Yeah, yeah,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 يا حذر حد... ما جاي اسمع <تصفيق> علي يا علي يا حذر يا حذر يا حذر علي يا علي يا حذر يا حذر يا حذر علي يا علي يا حذر يا حذر يا حذر عذبتك يا الغالي حد حققت امالي خدمتك يا الغالي حققت امالي وانا من يوم ادر وانا من يوم ادر بايع عقد دلالي بايع عقد دلالي خدمتك يا الغالي حققت امالي خدمتك يا الغالي حققت امالي وانا من يوم الظهر وانا من يوم الظهر بايعك دلالي بايعك دلالي غايتي ومطلوبي يا منار دروبي غايتي ومطلوبي يا منار دروبي ساكن بوجداني علي يا محبوبي علي يا محبوبي حبي الاولي يا حدر يا, حدر يا حدر حبي الاولي صيحوا صيحوا علي يا علي يا حدر يا رياح يا يا حدر صيحوا صيحوا يا حدر يا يا يا حدر علي يا حدر يا حدر يا, حدا علي, يا علي يا حدر يا حدر يا حدر علي يا علي يا حدر يا حدر خدمتك يا غالي حققت امالي خدمتك يا غالي حققت امالي وانا من يوم ولد وانا من يوم ولد بايع عقد الدلالي بايع عقد بوجداني علي يا محبوبي علي يا محبوبي حب الاولي يا حذر يا حذر يا حذر علي يا علي يا حذر يا علي علي علي علي علي علي علي علي علي يا يا يا نور حقيقتك هاي بم شخصيتك رغم كل عذالي رغم كل عذالي بالقلب خليتك بالقلب خليتك بالقلب خليتك سيرتك مضموني عاشقك سموني كل وقت يا الغالي صورتك بعيوني صورتك بعيوني يا من هال يا حدر يا حدر يا حدار علي يا علي علي على علي علي يا علي يا حدر يا حدر يا حدر يا علي يا علي يا حدر يا حدر يا حدر يا يا علي يا حدر يا حدر يا حدر يا يا يا حدر يا حدر يا يا يا كدلالي بايه عقد دلالي قايت مطلوبي يا منار دروبي قايت مطلوبي يا منار دروبي ساكن برجاني علي يا محبوبي علي يا محبوبي حبه الاولي يا حدر يا حدر يا حدار علي يا علي يا حدر يا حدار يا حذر يا علي يا يا يا يا يا علي يا علي علي يا يا يا علي, علي, علي, علي, علي. <متغفق> <متغفق> صبقة صبقة صبقة صبقة صبقة صبقة أمرحي علي يا علي علي، علي علي علي، علي يا علي علي، وعلي علي إي على عهد وياك حيدار اليوم بايعناك حيدار، على عهد وياك حيدار اليوم بايعناك منو منو؟ إي وعلي يا علي علي، علي يا علي، علي يا علي علي، وعلي يا علي العهد وياك جيني ولك مديني ديني بايعك وانت ولينا ووصل هادي النذير يا وصل هادي النذير الله ربنا عليا يا علي وعليا وعلي يا علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي أي صلوات صلوات على محمد وعلى آل محمد النبي يا بجهل نبي حنتك مبروك جهل نبي حنتك مبروك. اي يا عريس يا عريس حنتك مبروك يا بجهل نبي حنتك مبروك يا بجهل نبي حنتك مبروكه أمك جابت لدوشك حلم لمع وسوت له حواشي حتى لا توقع سوت له حواشي حتى أمك جابت لدوجك حلم لمع وسوت له حواشي حتى لا توقع يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حنتك مبروك يا جعل نبي حنتك مبروك يا جعل نبي حنتك مبروك يا النبي نبي حنتك مبروك نبي حنتك مبروك يا جعل نبي حنتك مبروك يا اهل النبي ورفع على راس العريس طر سعد الصلاة على النبي ألف الصلاة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اليوم عيدك يا علي ألف الصلاة ألف <تصفيق> الصلاة على النبي ألف الصلاة اليوم عيدك <عرسة> <تصفيق> يا علي ألف الصلاة الهولة لعرس الهوا على المصطفى المرسول وآله صلوات صلوات صلوات على النبي صلوات نختم حافلنا ونقول على المصطفى المرسول وآله الصلوات